Здає практичну частину іспиту сьогодні 18-річна Ангеліна Луцькіна. Для роботи, навчання та відпочинку – три головні причини, навіщо дівчині автомобіль. Мріє про мерседес, проте зараз за кермом Ланусу. Перед виїздом інструктор Олександр Величко перевіряє документи та проводить інструктаж. Наразі у нас перший етап. На першому етапі виконуємо проїзд фігур, виконуємо рух на естакаду, зупинку та продовження руху. Виконуємо розворот в обмеженому просторі, виконуємо заїзди в гараж заднім ходом автомобіля з лівого та правого боку. Ми виконуємо паралельне паркування. Поки що я пройшла тільки перший етап. Поки що я пройшла тільки перший етап. Було дуже складно заїжджати в гараж, але я начебто впоралася. А так істакада мені подобається. Гараж складний, тому що потрібно здавати заднім ходом. І це не так легко, як бачити перед очима. У мене з дитинства. Тато їздить, брат їздить і я хочу. Ну вас є на ліво. Так, так, так. Ліворуч. Виконуємо поворот. І на ту фішку і за нею ліворуч. На першому етапі практичного іспиту на категорію «Б» допустила дві опитки під час виконання вправи при заїзді в гараж та під час паркування біля бордюру справа. На даному етапі вона допускається до виконання другого етапу практичного іспиту, а саме в з міста Миколаїв по маршруту умов дорожнього». Аби отримати допуск до другого етапу, помилок має бути не більше трьох. На автодромі п'ять маршрутів з розміткою, на яких можуть працювати транспорт категорій А, А1, Б, С та С1. Тобто мотоцикли, легкові автомобілі та вантажний транспорт. Таких автодромів на Миколаївщині п'ять. «Хочу сказати, що в Миколаїв Миколаїві один з, один з найкращих, один з найсучасніших». «Чим він кращий за інші? Тому що він більш зручний. Тут громадяни, всі клієнти наші можуть в комфортних умовах. Виконати всі необхідні вправи для того, щоб вдасти перший етап практично іспиту. Тобто, вони можуть. Тут є можливо заїхати в гараж. Тобто, все є дорожня розмітка, є дорожні знаки. Тут рівне покриття. Тобто. Всі охочі можуть навчатися на автодромі у будні після 16.00 та протягом дня, у неділю та понеділок. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.